اشاراني بقرة عين وغلاضنا والفرح والسعادة فيه صارت تزود يا هلا والقصا يجزاه يهبى الغنى فرحة النورها قد يا هلا والقصايد قصايتها هي بالغنا فرحة النورها قد سهد كلا الوجود فهكا غلال بشاير جاو حلال والمشاعر تباهت فيه والفاخر زود فهد نسجات اشرق عطاء لأمها اللي فخرها من ثنى نورهم بالوصايف المعزه تسود إمتلا بالسعادة قلبها واهتنا والفرح في لياليها غيومه نورها قد زان كل الوجود، فهد عطر الاماني قدها فاهرنا كل هالكون يتضوع بورده الخدود، يا عسى ايامه تنور سرورها انا والسعد والمحبه دايم بلا حدود، بشروني عين مغراضنا <تصفيق> والفرح <تصفيق> والسعادة فيه صارت تزود يا هلا والقصايد زيها الغنا فرحة نورها قد زان كل الوجود <تصفيق> بشراني بقوت عين وغضبنا